Adapun hukum bagi orang yang ingin melakukan korban. Yang pertama hukumnya sunat mu'akad iaitu sunat yang sangat dituntut kepada pertama orang Islam. Yang kedua yang merdeka maknanya kalau dia hamba maka dia tidak disunatkan. Yang ketiga bagi orang yang telah balik berarti dia berakal. Dan yang keempat dia ada kemampuan untuk berkorban. Maka hukumnya sunat. Tetapi dia boleh jadi wajib iaitu apabila seorang tu itu dibernazar sebagai contoh. Dia kata kalau saya lulu apa kisah, saya nak korban tahun ni maka dia wajib korban pada tahun ni.